a intrat pe fir după dezvăluirile explozive făcute de Elans Quarzenberg, sublinierea Isorino Vivantu, ce a cerut postului B1 TV. Scandalul a realitatea continuă sublinierea Isârne, sublinierea pe sublinierea interesul procurorilor Zna. Interviurile acordate recent de oamenii de afaceri Elan Scvarzen Berg, sublinierei Vântu, în care acest subliniere tia au făcut declarațiile publice grave în scandalul Realitatea trezesc sublinierea i a Direcției Naționale Anticorupție. Procurorul Dna din cazul realitatea s-a autosesizat subliniere. Sublinierei a cerut interviurile cu cei doi după ceea ce sublinierătia au povestit public despre tranzacțiile făcute în această spectru. Toate acestea în condiciile în care chiar n-a comunica oficial ce lucrează de 5 ani în dosar, informează B1 TV. Aceasta televiziune a fost furat de domnul Cosmin Guimaricel Popuraru, prin falsificarea semnaturii mele, cu susținerea unora din sistem, mana doamnei Moncea. Punct, asta este povestea trist dar foarte real, a declarat Elan Schwarzenberg în interviu acordat Sorinei Matei. Eu nu am tranzacționat nimic cu Elans Quarzenberg niciodată. El a avut discuțiile cu parterul meu, pe curat. Dar atunci când a avut tranzacția cu vântul, eu l-am avertizat ce acolo e o situație foarte ceoa sa. A vrut să fac o tranzacție care nu a existat niciodată, a replicat Cosmingu. Am încercat să protejez acest trust de presă apelând la nite oameni în care aveam încredere. Unul dintre ei a fost domnul Elan Squarzenberg, care s-a dovedit în final a fi un escroc. Deci, domnul Elan nu a deinut niciodată realitatea, grupul realitatea. Pe ecul cu domnule la n-am făcut același lucru cu un om care credeam ce îmi datorează din punct de vedere moral enorm. Micul Scroc Gup. Punctii aceste Scroc a avut în proprietate printr-un contract de trustee grupul Realitatea într adevăr i-au trecut trustul de presca o alta companie Petrom Service, i-au trecut-o pe numele lor cu complicitatea unui judecator sindic, a unei doamne de la registrul comerului, cu sprijinul direct al SRI prin domn Nicoldea, a spus, la rândul său sorinovidiu vântu. Eu nu am negociat cuvântul nimic pentru ce eram certai din februarie 2010. N-am vrut să mă întâlnesc, să vorbesc cu el. M-am deplasat în Cipru împreună cu fata lui I-am semnat doar eu un contract pentru preluarea reality un trustei care era valabil până în momentul în care... Atenier, vântul ar fi revenit din arest ca se poate să îl semneze. punct în ziua în care eram în Cipru, eu cu fata lui Ioana, au descins la el procurorii, Paul Iti. maricel pe curarul partenerul meu era în cas cu vântul, îi dusese la el o parte din avans și a fost arestat. vântu când a IT din arest peste 2 zile. Acasă a semnat contractul iar trusteuul pe care l-am semnat trebuia să fie valabil până când se semna a doua anexă în care vânture cunotea sumele de bani. Această anexă a fost semnat în prezena unui avocat între ei, maricel pe curarui din Cipru îi pierdea în acel moment valabilitatea, a mai spus Gu. Declarațiile publice ale oamenilor de afaceri Elansk Wartzenberg sublinierei Sorinovidiu, în vizând postul Realitatea sublinierei transacțiile făcute în acest caz au trezit interesul Procurorului de Caz al Direcției Naționale Anticorupție. Pe 2 martie 2018 în baza unei solicitri legale, chiar Direcția Națională Anticorupție spunea, că subliniere anumitul dosar, realitatea este în continuare un lucru sublinierei, nu poate furniza informații suplimentare despre anchet, în condițiile în care ultimele comunicări publice ale DNA despre caz datează din 2013.